شيخ عداي هسه آه. انت بعد هذا اللقاء انا تركتك اخر واحد آني. عفتك قلت خليه يطلع للقنوات وخليه يشوفوه بس بعد هذا اللقاء العاقبة مو زينة اسمع شيخ عداي بما انه هي على قولت انا مثل ما اني حاط روحي على كفي وامشي بيها وانت رجل نفس الشيء اسألك في حال انه شتفوك من كل شيء وسدوا حلقك، ايش راح تسوي؟ راح تسكت وتقعد؟ لا عندنا الشارع، احنا شعبيتنا بالشارع. احنا عندنا الشباب الشارع هو مو بس المنبر يحكي. الشارع يتكلم، ابو البسطيه جاي يتكلم، العماله يتكلم، مصدر العماله جاي تحكي. هو هذا انت هو هذا رصيدك. انت انت ايش راح تسوي؟ عندي الشارع وعندي المجتمع وعندي الجمهور. كل هؤلاء الناس كل هاي الأدوات عندي ما ما عليش إذا المنبر هذا المنبر وقفونا ونزلونا علي اكو واي منابر هذا الإعلام منبر هذا الشارع منبر بيت الفقير منبر تتكلم من عنده بيت المسكين منبر